حلت البشرة علينا بخنفال فقدوا مجمل بوالد السنين طلت عيد وسعادة واحتفال وفرشو العساف ورد الياسمين جانا والأفراح به بنو خيال زينت الدنيا عسى تزين للفهد أهدي تبارك الجزال يوم جاء عساف قرد كل عين يوم جاء عساف كل عين يا عساه الوالد ويا فهد جعل اهلك اسما دعوين ولك يا الله من خفق هالمقال لك ابارك قبل كل الحاضرين ثق اللي عسى اسنين اطوال ابنك اللي تحترم شوق وحنين غالي من نسل غالي لا جدال نسل خوي وعزوتي ودرع المتين نسل خوي الفهد علي الفضايل والخصال الكريم الشهم والقوي فرحة الجدة تعدت للخيال جوزاء تفرح بحفيدها وتزين وقبلوا مني هدى بنت الرجال هالشعر لعيونكم يا الغالين ولاجل العسف ادعي ربي ذو الجلال يحفظه من شر كل الحاسدين البشرة علينا بخنفال فقدوا مجمل بوالد السنين ظلته عيد وسعاده واحتفال وفرشوا العساف ورد الياسمين جانا الافراح به ابنو خيال زنت الدنيا عسى ما تزين للفهد اهدي التبارك الجزال يوم جاء عساف قرد كل عين يوم عساف قرد كل عين يا عساه لوالدنا راس فهد جار اهلك اسناد ولك يا الله من خفق هالمقال، لك ابارك قبل كل الحاضرين، فقدوم اللي عسس سنين اطوال، ابنك اللي تحترم شوق وحنين، غالي من نسل غالي لا جدال، نسل خوي وعزوتي ودرع المتن، نسل خوي ودر علمتين الفهد علي الفضايل والخصال، الكريم الشهم والقوي وفرحة الجده تعدت للخيال جوزاء تفرح بحفدها وتزين وتظلوا مني هدى بنت الرجال هالشعر لعيونكم يا الغالين ولجل السفر ربي ذو يحفظه من شر كل الحاسدين يحفظه من شر كل الحاسدين وتربه